مرحبا معكم رضا عازم من كامبوست اكاديمي وأريد أن أشارككم بتجربة مررت بها قبل سنة وقد علمتني شيء مهم جدا بالحياة هذه التجربة هي القفز المظلي السكاي بالانجليزية قبل سنة حاولت امرأتي أن تقنعني عمل هذه الفعالية ولكن كنت متردد كان لدي مخاوف من الأماكن المرتفعة وبالرغم من ذلك وفقت وتجرأت على تجربتها سجلنا عند احدى الشركات في البلاد وسافرنا لمدينة عكا لاستلام زي القفز ومن هناك نقلتنا سيارة لمطار صغير في مدينة حيفا وكل هذا الوقت لدي مخاوف وترددات عما افعله وماذا سيحصل ملأ امرأتي اختارت القفز من 10000 متر وانا كذلك لم يكن لي خيار اخر دخلنا للطائرة وبدأوا المرشدين اعطائنا الارشادات اللازمة لقد استغرق الامر عشر دقائق للوصول للارتفاع المناسب للقفز والطيار اعطى اشارة الموافقة للقفز وبدأت اللحظة الحاسمة علي القفز يوجد اشخاص قفزوا اولا وبعدها كان دوري والمخاوف داخلي تزداد اكثر واكثر ولكن لا يوجد مفر انا مرتبط مع المرشد توجهنا لحافة الطائرة وبدأ المرشد بالعد التنازلي واتفقنا ان نعد الرقم ثلاثة وبدأ العد واحد اثنين ودفعني من الحافة دون ان يصل للرقم ثلاثة اتضح لي بعدها ان المرشدين دائما يفعلونها للمشتركين لكي لا ينتابهم الشعور بالخوف ويمسكوا باطراف الطائرة عند الوصول للرقم ثلاثة في الثواني الاولى كنت مرتعب اقصى درجات الرعب ولكن بعدها رأيت المناظر التي امامي ونسيت الرعب كليا وبدأت استمتع من المناظر التي امامي من يميني كان البحر ومن يساري الاراضي الخضراء الخلابة لقد استمتعت من هذه التجربة حقا وشعرت كانني حقا اطير رأيت كم بلادي جميلة ليس فقط من تحت وانما ايضا من فوق هبطت على الارض بسلام وودعت المرشد ولكن بعد ان هبطت بدأت بالتفكير بيني وبين نفسي لماذا كنت خائف طوال الوقت من الوقت ما اتخذت القرار ووفقت لطلب امرأتي حتى للحظة القفز من الطائرة لماذا لم استمتع من هذه التجربة طوال الوقت من وقت اتخاذ القرار للقفز حتى انني قفزت بالفعل لماذا بعد كل هذه المخاوف شعرت بأن هذه التجربة هي من أكثر التجارب التي استمتعت بها في حياتي مما كنت أخاف حقا وما سأستفيد من كل هذه المخاوف لأنه في الحقيقة اللحظة الأكثر مرعبة كانت فقط لحظة الوقوف من الحافة لكي أكثر ولقد استنتجت استنتاج واحد وهو دائما من الطرف الثاني من الخوف الذي نشعر به دائما يوجد الأشياء الجميلة بحياتنا هذا الاستنتاج ساعدني كثيرا في تعدي الكثير من العقبات في حياتي يوجد عدة مشاريع في مجال التجارة الالكترونية كنت خائف من العمل بها لعدة اسباب ولكن عندما جزفت وتغلبت على هذه المخاوف رأيت الطرف الثاني وهو النجاح والتوفيق تماما مثل تجربة القفز المظلي طوال الوقت كنت خائف ومنعت نفسي من التمتع من التجربة وعند المجازفة وخوض التجربة استمتعت كثيرا وكانت من أكثر التجارب ممتعة التي فعلتها بحياتي لذا لا تخافوا من خوض التجارب والمجازفة انه احتمال كبير في الطرف الثاني سينتظر شيء سيغير حياتكم للأبد بالنجاح للجميع